الحكم إذا دفعت المرأة الثرية مهرها للرجل ما في ما إذا لا لكن لا بد من شيء منه ولو قليل لا بد بي أن بي يعطيها شيئا لأن قال أنته بأمواله فإذا أعطته شيئا تطلب به الحاجة فرشت البيت وأعطته ما ما ما يصنع به الوليمة فجزاها الله خير هذا طيب في الهند وفي الهند وباكستان وولايات أخرى المرأة هي اللي تدفع على فاذا دفعات المراه على الزوج فلا باس، لكن لا بد من شيء منه لا بد ان يعطيها مثلا مئة 100، 1000، لا بد يعطيها شيء حتى يسقط عليه انه ابتغى ان تبتغوا به امواله. فلا بد ان يكون مهرا منه ولو قليل يعقد عليه النكاح والباقي تسوقه هي وتنفقه هي وهي ماجوره في هذا. ولا باس. وهنا امر اخر وهو ينبغي ان يعني نسيت التنبيه عليه. وهو ولا نبه عليه ايضا مشايخ فيما وهي مسألة خطبة لا بأس أن يخطب الرجل لبنته دور طيب يقول يا فلان أنا أرغب أن أزوج بنتي أو أختي مثل ما أن الرجل يخطب لبنت ولي المرأة يخطب أيضا أيوة. يلتمس قد فعل هذا بعض الصحابة فعله بعض الصحابة ما فعله عمر وفعله غيره المقصود أن يكون الإنسان يلتمس لأخته أو بنته الشاب الصالح والرجل الصالح ويقول يا فلان أنا مالي طمع في المال، أزوجك ولو في أنا عندي أو عندي أخت أرغب أن وإذا كانت تحب أن تنظر إليها فليس عندي مال إذا رضيت زوجه إياها هو قليل، وهذا ما يعين على إيجاد الزواج وعلى عدم الكلفة. نعم. نعم. ما؟, ما يهمونك، ما يهمونك. إلى رضي الله عنك فلا يهمونك.